Takže čau, tady Martin a vítám vás u dalšího videa. Takže jak jste si někteří mohli všimnout podle pozadí, tak nejsem doma, a to protože jsem na hotelu a jsem úplně na západě Islandu. Tady kamaráda, který pracuje tady na tom hotelu. Je to fast hotel ve městě, kde se jmenuje Stikis Holmur, to je jedno. A já jsem tady přijel včera v noci, kolem 10. nebo jedenácté, v noc jsem měl. Chtěl jsem vám natočit tu cestu, uvažoval jsem nad tím, ale nakonec jsem to neudělal. A dneska uděláme takový menší výlet tady kolem po toho poloostrova, protože to je takový malý poloostrov na západě Islandu, jeden z nejzápadnějších bodů. A venku to vypadá úplně jinak než u nás, protože u nás na severu nevím, jestli to za Protože u nás na severu tam toho jako vanku moc není, co se týče stromů a nějakých keřů, tady toho víc daleko a da daleko to tady vypadá jakoby živěji a teď taková úžasná věc co mi povedla včera je ta, že jsem jel a já mám telefon, Google Pixel, asi většina z vás bude vidět, co je za telefon a jel jsem a po cestě jsem prostě, se měl nízkou baterku, tak si říkám, dám se to nabít v autě, dal jsem si to do nabíčky, v autě a nic se nestalo, říkám tyjo, tak třeba ten kabel je prostě na hovno tak jsem zastavil na benzince, protože ten kabel jsem koupil prostě v Tigeru, tak jsem si říkal tyjo, tak třeba to není nejlepší kvalita zastavil jsem na benzince a říkám, dobré, tak koupím nový kabel odročil jsem 4 kg na české koruny za nový kabel, úžasné a dal jsem na to a nic, prostě zase to nefungovalo když jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem vytáhl z kufru normální nabíječka, prostě dost Vzal jsem to Pěchli jsem ten telefon do toho a dozkusil jsem to v té benzínce, do zásuvce. Nic Prostě ten telefon se nenabíjí z žádné nabíječky V tom portu není žádná špína A teď už je prostě úplně vybitý a nedá se nabít Chvělně jsem ho dal na celou noc do nabíječky a vůbec nic pro ten, prostě ten telefon nedělá Takže nevím, nejste úplně nejlepší reklama pro Google Pixel, ale jinak je to úplně naprosto super telefon uvidíme jak mi to vyjde z reklamací, ještě vám mám takže by to nemělo být problém o, teď jsem mi pustila voda, to je z nějakého dvoru takže já půjdu zavřu jsem dveře, proč tam teče voda, nevím proč, je to vypnuté dobré, takže já půjdu dolů si dát snídeň a potom vyrazíme a natočím vám z toho nějaké video, tady vám dám mapu teď kde? Šura. Grý bude na Kraslane dneska poěr, a pak tam vždycky každou zastávku nějak značím, takže se máte to na co to těšit. Takže se vidíme za chvíli po snídani. Ciao. Takže ciao. Uh, tady je Gabriel. Nikita. He, streaming in a I'm gonna speak English now. I'm going put subtitles down there. And uh, you can see him. He's the first person that I let to drive my new car, actually. <laughs> And uh, we are going to, for the trip around uh... the... Oh, you wanna say it, eh? <laughs> <laughs> It's okay, I just feel. <laughs> yeah, around the peninsula, as I showed you on the map before. <laughs> And uh... yeah, we'll see how it's gonna go. And uh, I'm gonna talk to you guys next time, we make a stop again. So, see you for now. vlastně na plaž, která je úplně na západě tady tohoto poloostrova. Takže vzadě v polovině našeho výletu, ale ještě na. budeme na dalších několika místech a ne, tady si chvám trošku Omlouvám se vám za to, že nejsou prostě ty videa, tak jako jsou obyčejně, protože mám jenom jednu kameru, takže je to všechno vlastně složitější. Ten Edit zase bude jednodušší pro mě, ale to video nebude úplně až tak asi zaživné. Co se týče těch time-lapse a takových věcí, snažil jsem si něco natočit tohle kamerou, ale jak mi natočím tohle kameru, tak nemůžu točit žádnou jinou, protože to je jediná kamera, kterou mám teď. A... Takže nafotím vám pár fotek na pláži zase a přidám je do tohle videa tady, a co je zajímavé. Tak na téhle pláži jsou vlastně kameny, což není úplně obvyklé pro Island, protože většinou ty pláže jsou písečné, nebo to jsou skaly, a to už není se potom moc plážel. Ale... A tady jsou vlastně černé kameny, takové větší, menší, jak kde, tady jsou menší, kde stojím. Takže tady za mnou je ledovec, ještě, přímo nevím, jak to moc bude vidět. A jo, takže napotím pár fotek na pláži a potom si zase vydáme dál, takže se uvidíme po cestě asi, takže zatím. Čau A teď jsme tady k černému kostelu Ono se tomu fakt říká Černý kostel Má to výštlanský název, ale to je strašně dlouhý, a nepamatuji si ho teď Ale na většině mapách je to napsané jako Black Church, takže Černý kostel A Takže Venku nenatočím žádné video, protože tam strašně fouká a z toho audia by nebylo vůbec nic Takže Já nafotím pár fotek toho kostela a budu pokračovat dál po cestě, takže Uvidíme, co se stěhne dneska. Takže zatím. Takže jo, už jsme nakonec zařadnuli do udělali jsme takovou krátkou zastavku kde jsem vystoupil z auta a pochodníky jsem se ponořil do vody. Takže jsme vlastně nezastavili vůbec, protože jsem se hned vrátil do auta, vyměnil si boty a jeli jsme dál. A... Už jsme zase zpátky u hotelu, už jsem zase sám v autě a teď to mám domů 250 kg Takže pojedu, Uvidíme, jestli něco natočím po cestě nebo vyfodím něco A jestli ne, tak stejně natočím ještě něco, jak dojedu Takže zatím protože vypadám unaveně, ale je to prostě tak, jak se cítím, je 10 večer a dojel jsem domů takže za poslední dva dny jsem najel asi 750 km ale myslím, že to stalo za to, protože myslím, že to video bude dobré a hlavně moje zažitky byly naprosto super a po cestě jsem chytil polární záři ještě teď a na, udělal jsem jednou dvě fotky, asi nevím, co z toho vůbec bude, protože jsem tam taky fotil u cesty rychle, protože za prvé tam foukalo, a za druhé tam nebylo moc kde zastavit auto. To bylo takové, byl tam prostě stát prostě cesty. Přidal tak ke kraji a nafotil jsem rychle dvě fotky. Naštěstí, že auto ne, nepřijelo během toho. A bylo to takové zajímavé, protože nejel jsem 750 km a z toho přes 200 bylo na nesprávných cestách. A Takže těch 200, přes 200 bylo na nespevněných cestách, takže jsem jel po asfaltu, potom jsem jel po uh, štěrkové cestě, hlíněné cestě, to tam bylo, prach tam byl. Teď jsem se, pak jsem se zase vrátil tady na asfalt a začalo jak jsem tady přeježděl hory, protože jsem se dovracil zpátky domů na sever, tady, takové, tady třeba přijde takovou soutězku tak tam byl zase sníh, takže jsem v podstatě projel úplně všechny podmínky, které se dají zažít na cestě v jeden den a to je naprosto prostě typické pro Island, že prostě jedete a připravám, že je prostě já, léto, venku slunko, vy řídíte se slunečníma brýlema a najednou prostě sníh a najednou prostě dešť, a najednou prostě bahno a takhle se dá prostě za jeden den projet úplně všechny tady ty na 250 kilometrech. Což jsem najel teď od toho místa, kde bydlí ten můj kamarád kterou jste viděli ve videu dneska, ale moc ne, protože moc v tom videování ani by nechtěl Mě se styděl před kamerou a... Takže uvidím co vyjde z těch fotek Asi tady bude jedna nebo dvě fotky, nebude to asi žádná super kvalita, tak jako minule třeba když jsme byli a na, se podívat na polarní záři Ale doufám, že to něco bude, takže lajkuj, odebírej a sdílej a my se vidíme u dalšího videa, takže čau.